На цій позиції військові контролюють пропускний режим. Серед них – Роман Сербатник. Говорить, протягом останніх двох місяців порушень небагато, а от обстріли почастішали. «Тут діяльність така більш пов'язана з контролем пропускному режиму, в зону дій, де люди є люди, які не зв'язані з військовими, що хочуть проїхати. Там Хтось до своїх будівель, подивиться, що де як, проте ми не пускаємо для забезпечення їхнього життя і здоров'я. Роман Доброволець захищати країну пішов 24 лютого. Каже, найважче це пояснити людям, що їхати на територію, де тривають обстріли, небезпечно. Не всі розуміють ризик, на який вони можуть, за яким вони можуть в подальшому зустрітися, проїхавши дану територію. Досить часті обстріли. От сьогодні, з самого ранку, от було три таких масивних обстріли касатними бомбами. Тут військові облаштували собі побут, а під час обстрілів перебувають в укриттях. У нас є місця для схову. Хлопці, які стоять на посту, вони також їх бачите, захищені більше оборудовано все, що люди ну, можуть сховатися, щоб забезпечити своє життя і здоров'я. Дух настроєнні всі досить по-бойовому, всі тільки йти вперед, поки не повернемо всі наші кордони. Тетяна – бойовий медик підрозділу, служить з 2019 року. Зараз виїжджає на різні позиції для надання медичної допомоги пораненим. Спочатку надаю допендичну допомогу, визначаю ступінь, визиваю машину, передаю евакомашині, потім роблю доповідь на бригаду, що є трохсотий, яка причина, і що і як. Говорить, найскладніше відпочивати та не бути поряд з військовими весь час, щоб в разі чого допомогти. Коли я виїжджаю на зміну тут я мені більш спокійніше, тому що я злочами я бачу, я це все бачу, я це все можу на місці, що зробити. А от коли я десь ну, Буквально моя зміна пройшла, я виїхала на дугу дві віддихнути. І коли щось случається, то буває, чого я не там, що я не можу їм допомогти, не можу щось зробити. Ну... Єлизавета Кротик, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаївщина.